سوق الفواكه المجففة في يربان أنواع الفواكه. فواكه مجففة مع مكسرات فواكه مجففة مختلفة هذا المشمش <تصفيق> وهذه مجموعات من المكسرات <تصفيق>